«Можна позайматися англійським язиком, якісь книги почитати». «Спросите у нього, раз скільки разів він це робив?» «Скільки разів ви це робили?» «Ми плануємо». <рес> «Я не розумію, чому паніка у людей. І вони вискакюють на вулицю і всім демонструють свою паніку. Вот вони чого лазять, скажіть мені? От я йду по роботі. От чого оно ось вот цей бородатий лазить?» <рес> Карантин – чудова можливість для того, аби зупинитися, переосмислити себе у цьому житті і зробити якісь висновки. Хтось це робить, хтось – ні. Тому сьогодні ми дізнаємося про те, які плани у людей відразу після карантину і що вони за цей час встигли переосмислити. Свої варіанти пишіть в коментарях, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Ну, ходімо. Вже зробили собі якийсь план дій, як тільки закінчиться карантин? Що будете робити? Навіть не знаю, вже тоже на роботу хочеться піти. В смыслі, працювати далі, жити. Їдемо на море. Поїдете на море, одразу. Коли він закінчиться, тогда будуть плани, тому що зараз, на цей момент, я поки ще нічого не зазнаю, якщо чесно. Ну, буду розвивати кар'єру далі. До батьків з'їздимо гості. Ну, чесно, салон. Ну, напевно, проблема всіх дівчаток. Вийду на уч ⁇ бу, як мінімум, здам всі екзамені. На кого ви напрягаєте? На повара кондитера А може, ви там вирішили свою, я не знаю, кондитерську свою якось фабричку вдома на зробити? Ну, потрібно как бы, заробити, щоб щось відкрити. Тобто, можна щось -то придумати, але все одно нада, щоб закінчився карантин. Ну, можливо, я хоч по дорожці. Ти притасив? Ні, так не боюся. Що закінчити, то чого б я це зробив? Ну, ми будемо працювати, ми і так працюємо. У нас карантин как бы не Это помеха. Карантин, да? да, мы сами на себя работаем. Да, у нас интернет-магазин. Да. Ой, ну у нас такой товар. Не знаю, можно ли говорить. Что, так что? Да. Да. Вот сейчас карантину сбільшилось, а покупка чуть меньше. Я бы не сказала, что так уж много выросло, но да, много пишут, что скучно на карантине, давайте посоветуйте что-то там для новичков. Хотят какую-то узнавать новую информацию, ну и приятное с полезным. Так ну сказать. типа не поубивай друг друга, да. Как вы користовывает взагалі карантин? Может быть какой-то розвиток особистий, может что-то там проходите, какие-то курсы, або пишите. Нет, в данный, в данный момент ничего, ну только то, что в интернете, вот и все. Я уже прохожу какие-то курсы. Я поки безкоштовні, бо я раніше планувала, але коли була робота, то не встигала це все робити. Ну, З'явився час трохи, так. Англійську хочу вивчати, ми разом вивчаємо англійську, поки теж онлайн. Ну в інтернеті разом займаюся, скажімо так, підрабатують на життя, на, на сярі. Що вже переосмислили за цей час ізоляції? ж була покрідно... добре на роботі. Що потрібно в масці ходити? Ще дуже класно їздити в метро, ходити просто по вулиці. І говорять, що от, сімейні пари, там сори там і так далі. Да, ми переосмислили в тому, що ми ідеальна пара. Я я його вдома не б'ю, все нормально. Я почав займатися собою, от присів на велосипед и почав читати більше книг. Мені це Я нічого не переосмыслила, я ще раз утвердилась в мысли, что я иду в правильном направлении. Я поняла, что есть время хоть погулять пока что. Так. Да. Отдохнуть от всего. Треба дружить с природой. Для людина пройде там там жах. Я переосмыслив только те, что у нас у світі може бути, а, виникнути якийсь один вірус, який може знищити все людство. Треба бути готовим до, до всього, купувати зброю. Хотіла я оптимістичний випуск зробити. А -а -а. Як бачите, в більшості випадків це переосмислення це якісь бабусині байки. Ну, тому що ну, люди, які продовжують працювати, продовжують навчатися, ну, в принципі в них так само немає часу на те, щоб сісти. І подумати про вічне. Не знаю, як у вас, напишіть в коментарях, але в більшості ну, ви побачили самі.